Дуже хочеться, щоб один день і протягом тижня всі ветерани одягли військову форму з виразним шевроном, завдяки мені. Можливо, саме це дозволить іншим людям більш відкрито та щиро висловлювати слова подяки. Я дуже часто в ній ходжу, особливо під час регулярних відряджень на Схід. Постійно відчуваю на собі погляд, і збільшого це погляд вдячності. Це дуже важливо для військових, це дуже важливо для ветеранів. Для нас, людей, які в свій час голосувались на службу, тому що так було потрібно народу. Бо ви і є наш народ, ми служимо саме вам.